Трагічної події. Щодня в жорстокій боротьбі з російським агресором Україна втрачає своїх синів. Неблаганна смерть забрала ще одне життя нашого земляка смілянина саражі Євгена Володимировича. Сумно від того, що гине цвіт української нації. Безстрашні мужні герої, що віддають своє життя за свободу рідної землі. Євген Володимирович. Служив молодшим лейтенантом, помічником начальника штабу, начальником розвідки першого механізованого батальйону військової частини Збройних Сил України. Вірний військовій присязі під час виконання бойового завдання загинув 15 лютого 2023 року в Донецькій області. Сьогодні усі ми видаємо честь патріоту, що поклав найцінніше – Власне життя за Україну, за мир для своїх дітей. Ми повинні зробити усе можливе, аби пам'ять про героя жила вічно, щоб ця жертва не була даремною. Шануємо хвилиною мовчання невирущу пам'ять про нашого земляка Євгена Володимировича Саражу. 14-го року російський агресор засіхає на незалежну суверенну українську державу. 24 лютого повномасштабне вторгнення. І так завжди складається, що найкращі, найсильніші, наймотивованіші патріоти. Фізично витривалі люди, хлопці та дівчата, йдуть в перших рядах захищати нашу нейку Україну. Такий самий був і наш Євген Євген Володимирович Саража. Людина ще 14-го року показала свій патріотизм. Людина, яка після повернулася до цивільного життя. Але в цивільному житті він не був байдужим. Він був добрим, і це все сказано. Євген болював за здоровий спосіб життя, за спорт. Він впроваджував його життя і був сам тому прикладом. Займалися з ним. Цими питаннями після повномасштабного вторгнення він в перших рядах заново стоїть, заново пішов захищати. І сьогодні ми проведжаємо його в останню путь. Патріота, розумного, сильного, людину, який міг би ще дуже багато зробити для нашої держави. Людину, в якого залишилась дружина, маленькі дітки – Марійка та Іван, мама, брат, рідні, близькі, друзі, всі ті, хто знали Євгена при його життю. А їх дуже багато. Вічна пам'ять нашому Євгену. Скільки будемо живі ми, скільки не забудемо його подвиг. Шануємо його. Наша Україна ніколи не буде перемогою Росії. Слава Україні! Родина, присутні, близькі, побратими, знайомі, друзі нашої Жені. Мабуть, немає тої людини в нашому місті, яку не знали Жерку. Це був дійсно патріот, патріот свого міста, патріот своєї країни, людина, яка завжди болювала, завжди переживала, яка була завжди підставляла плече. Навіть перебуваючи там. На бойових завданнях він завжди переживав за наше рідне місто. Завжди телефонував, писав повідомлення, чи все добре, чи не все добре. Ніколи нічого не просив, ніколи нічого не вимагав. Завжди підставляв своє плече. Дійсно, з перших днів повномасштабного вторгнення. Женя був перший, який стояв на порозі в моєму кабінеті, який перший протягнув руку допомоги, який перший вболівав за оборону перш за все нашого міста, за оборону нашого району, області. Потім вирішивши, що тут ми живемо на мирній землі, тут у нас мир і спокій, він пішов воювати туди з дійсного агресору. Мабуть, нема тої людини, яка б ставилася негативно до Жені. Крім тих падлюків, які забрали найцінніше це його життя. Вічна слава нашому герою. Ми завжди будемо пам'ятати його. Герої не вмирають. Слава Україні! Дорога родина, шановні присутні! При першому повідомленні про загибель воїна стискається серце і болить душа. «Багато жителів нашої громади знали і поважали Євгіна Володимировича. Сьогодні ми прощаємося з молодою людиною, яка віддала своє життя за мир і спокій у наших домівках за свободу і незалежність нашої держави. Не дожив, не долюбив, не доспівав, загинув далеко від отчого та рідного дому, але герої – української землі не вмирають і пам'ять про них буде жити вічно Від імені жителів громади від депутатів сільської ради від себе особисто висловлюю щирі співчуття матері дружині, дітям братові, всім рідним та близьким загиловим Гори всім Гори нашої землі Війна кращих синів забирає, вічна пам'ять Євгену, тобі, вічна слава тобі, герою, слава Україні, героїв, слава дорога родина, дорогі співвітчизники, дорогі співслуживці. Ми всі збідніли. В день загибелі Євгена ми всі збідніли. І збідніли не тільки ми, хто безпосередньо його знав. Збіднів весь наш народ, збідніла наша Україна. Євген був людиною твердої породи, людиною, яку можна було ставити при житті в приклад, людиною, яка завжди задавала тон, яка завжди відчувала напрямок і розуміла, куди потрібно рухатися. Таких людей почасти називають пасіонаріями. Ці люди ставлять свій інтерес на кілька сходинок нижче від колективних інтересів, від інтересів нації та всієї нашої батьківщини. Таких людей називають ригористами, тому що для них є важливою ідея служіння, ідея жертовності. Ідея прийти на допомогу ближньому, для нього поняття нації не було якоїсь книжкової абстракції. Він молодим воїнам дуже чітко пояснював, що таке нація, він пояснював це категоріями родини. Він дуже любив своїх дітей, він пишався своїм сином, своєю донькою. З огляду на нашу роботу, нам часто доводило з Євгеном їздити в автівці. Він любив слухати пісню про доньку. Для нього родина – це була цінність. І він розумів, як важливо стати на захист родин кожного з вас. Євген дійсно був людиною твердої породи. Зазвичай... Такі люди не гребують дуже важкою справою бути біля витоків важких починань, закладати фундамент. Якщо хтось тут не знає, я нагадаю, що Євген стояв біля витоків правого сектору. Євген стояв біля витоків добровольчого руху в цілому. Тоді, в 2014 році, за участь у війні добровольцям ніхто не платив жодної копійки. Це люди, які йшли виключно керуючись ідейними спонуканнями. Нічим більше. Це люди, які не йняли страху. Це люди, які в серце своє запускали цінності вищого порядку, духовні цінності. І саме тому, Ворог, перервавши його земне життя, не перервав його перебування поміж нас. Незримого перебування. На превеликий жаль, ми не встигли при житті сказати Євгену багато слів подяки, багато добрих речей. І факт його загибелі не є приводом і не є підставою не говорити йому цих речей. Говоріть йому ці речі в своєму серці, продовжуйте цей діалог, спілкуйтесь з ним, умоглядно. Адже поки ви це робите, доти Євген живий, доти його справа живе, доти він перебуває поміж нас. Важливо пам'ятати, хто зробив це це зробив не путін. Ніхто інший. Це зробили росіяни, це зробили москалі. І я хочу вам передати дуже важливі слова, щоб ви розуміли, що наше почуття ненависті, воно є абсолютно виправданим і абсолютно обґрунтованим. Наше почуття і обов'язок помсти не є скороминущою емоцією, яка через тиждень або через місяць десь промайне. Наша помста – це інституційна помста. Вона буде розтягнута в просторі і в часі. Так, це не поверне Євгена. Але ми прийдемо все одно і заберемо в 100 разів більше у наших ворогів. Ми це зробимо, ми прийдемо до них і заберемо. І нашого вибору їм не залишимо. Євген мав унікальну позитивну рису. В старовинних книгах є дуже цікава цитата: написано: Так, благословенний, уважний до нещасного. Євген вмів відчувати людей, це я кажу, як та людина, яка жила з ним в подвалах, в закинутих льохах, в розбомблених хатах. Він вмів відчувати людей. І він дуже чітко відчував, коли у людини непорядок на серці. Він благословенний, бо він був уважний до нещасного. Він живий. І нехай ворог не радується тому, що він обірвав його земне життя. Адже існування Євгена є метафізичним. Воно значно ширше, ніж це матеріальне і фізичне перебування тут. Не забувайте про Євгена. В цьому місті має бути вулиця імені Євгена Саражі. Школа, де він навчався, також має бути названа його іменем. Тут має бути меморіальна дошка. Влада, ви не повинні забути про родину. Ви повинні пам'ятати про родину, про дітей. Ви повинні підтримати їхні починання, дати можливість дітям реалізуватися і продовжити життя Євгена в життєвому шляху його дітей. Я дуже дякую родині, дуже дякую матері, батькові, дуже дякую друзям, товариству за те, що ви випликали справжнього героя. Євген поміж нас. Ми помстимося. Слава нації! Дорога родина, друзі, побратими, сестри, співгромадяни, українці. На нашу долю випало важке, надзвичайно важке випробування, випробування війною, випробування нас на міцність під нами в Українство. Труджек Євген Саража, наш брат, наш побратим, наш друг. Для нас житиме вічно. Скільки ми житимемо, ми пронесемо в собі глибоку вдячність і пам'ять про нашого побратима. І, друже Джек, я знаю, ти відчуваєш нас, ти з нами зараз. Ми продовжуємо цю справу. Ми не вгамуємося і не зупинимося доти, доки не виб'ємо цю нечість з нашої землі. Ми також готові пожертвувати щосекундно і щохвилинно. І з собою, всім, що у нас є. Тільки заради того, аби Україна жила. Тільки заради того, аби український народ, українська нація процвітали, розвивались. І українські діти могли ходити під сонцем і голубим небом. Друже Джек, ми ще колись побачимось. Коли буде час. Командування 67 МБР. Проносить свої щирі співчуття родині. Виповстимо смерть великого лицаря. Слава Україні! Героям слава! До спільної молитви запрошуються військові капелани отець Михайло та отець Богдан. Молимо за спокій душі, спочувала Божого, новоприставного воїна, героя Євгена, який віддав життя своє за волю Соборів держави нашої України, і щоб простились ми всякі гріхи його, вольні і невольні. Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Ті, які хотіли, щоб в нашій державі жилось по-європейськи, цивілізовано, щоб кожен громадянин України мав право і бути свободною людиною. І ми молилися і згадували тих, які віддали своє життя. Ми сьогодні молимося за наших воїнів. Тому що і надалі вони віддають своє життя для того, щоб ми жили в незалежній, самостійній Україні. Тому що в 91 році це був папір, на якому проголошено незалежність. А сьогодні ця незалежність виборюється кров'ю, потом, білю і плачем. Для того, щоб ми пам'ятали, знали і не забували, щоб наші діти були достойними дітьми-українцями, які знали свою мову, поважали свою культуру, знали свою історію. Для того, щоб ми були тою повноцінною державою, яка називається Україна. Сьогодні схиляємо голову перед матір'ю, перед жінкою і дітьми воїна-героя Євгена. І дякуємо за сина, за патріота. І ми маємо пам'ятати, що наші діти мають бути патріотами. Вони мають знати свою мову і свою історію. Сьогодні ми молимося за нашого героя, за Євгена, за Джека. Поруч ось тут біля нас чорно-червоний прапор, дух правого сектору, Правий сектор, який започаткований ще на Майдані, правий сектор, який став на захист свободи, незалежності і стійкості нашого українського народу. І ви знаєте, цей легіон сміливих людей – Єднає один з одними. Їм не треба мотивувати, їх не, їм не треба переконувати. Вони збираються всі під цим прапором, тому що мотивація їх одна. І патріотизм їх один. Це захист нашої держави від московського окупанта. Ми знаємо, що на Майдані розстрілювали російський спецназ, російські снайпери. Ми знаємо, що Російська Орда перша прийшла обманом, хитрістю спочатку в Крим, а потім на східні терени нашої держави ще 9 років назад. І одним із перших у правому секторі Женя пішов для того, щоб виборювати цінності нашої української держави. Він встроюв і до сьогодні. Ми сьогодні чули... Гідні слова його командирів, його побратима, його товариша і друга. Але пригадується, коли ми зустрічалися з Євгеном, він так тішився, він так радів успіхом свого сина. Він тішився своєю донечкою, яка сьогодні в сльозах. Вона до кінця ще не розуміє, що страпилося, але прийде той час, вона буде розуміти, усвідомлювати. Кого ми втратила? Але всі ми повинні розуміти і зробити все для того, щоб ця сім'я не відчувала втрати годувальника. Схиляємо низько голови перед пам'яттю і подвигом славного сина України. Настала хвилина властанньо попрощатися з нашим земляком, заражею Євгеном Володимировичем. знайомі з 14 пліч у пліч йдемо по стопам правосектор. Ми одні з організаторів правого сектора в місті Сміла. На фронті в разом були. Потім звільнилися. Ну, коли повномасштабне вторгнення пішло, ми з Джеком знову пішли на фронт. Що вам сказати Джека? Джек — це людина, іскрена, добра, гарна. Таких мало. Це справжній патріот нашої країни. Сім Дуже гарний сім'янин. На жаль, ця війна займа... забирає найкращих. Ми помстимося. Джек, ти не будеш забутий. По-перше, хотілося б, звичайно, Подякувати і низький уклін батькам, що виховали таку людину, що можна про нього сказати? Про нього сказати можливо тільки позитивне. як і в побуті. він був взагалі чудовий, для нього було найголовніше – це його діти. Він інші чоловік дуже сильно пишався, приділяв їм багато уваги. Що стосується служби, ну, я вам скажу, таких людей також дуже мало. В нього було почуття справедливості, він завжди в шукав справедливість. І ця людина, я вам скажу, не це не пусті слова, він знав, що таке честь офіцера. І мені в моєму житті, я вважаю, повезло, тому що певний період свого життя я мав нагоду з ним служити. Тільки, звичайно, найкращі про нього відуки, найкращі слова, взагалі, про нього як людину. Навіть... Не те, що негатива немає, а він, ну, в ньому не присутньо було в цій людини взагалі. Я не знаю, що можна ще сказати, що в побуті, що в службі. Ну, позитив. Я вважаю, що в принципі, і знову ж таки, це не там якісь слова. На таких людях треба перше, що рівнятися, і я переконаний, що на таких людях, як Євген, треба, щоб виховувалися поколіннями. Наші майбутні покоління, і, мабуть, і через, через покоління.